أسعار القرميد الإسباني وأسعار القرميد الإسباني يتم حسابه على حسب المتر سعر تركيب المتر القرميد الإسباني سعر القرميد الإسباني 260 جنية للمتر توريد فقط سعر القرميد الإسباني 350 جنيه للمتر توريد وتركيب غيرية التواصل بشركة العاصمة إذا كانت ترغب في معرفة أسعار قرميد الأسباني أو تركيب قرميد تستطيع بكلاسها والتي الاتصال على شركة العاصمة التي وصل مع ممثلي شركة عبر الهاتف من خلال رقم 0102 0001044 تستطيع التواصل بمأساه العاصمة أيضا عن طريق الواتساب يمكنك التواصل من خلال مواقعنا الخاصة بشركة العاصمة تواصل معنا. وقم بشراء قرميد عالي الجودة